בסרטון הזה אני אדבר על ההבדל שבין וקטורים וסקלארים. וקטורים וסקלארים. זה עלול לי שמה עניין די מסובך, אבל אנחנו נראה במהלך הסרטון שמדובר בעניין פשוט מאוד. קודם נעסוק קצת בהגדרה, ואז אני אציג בפניכם מספר דוגמאות, והדוגמאות אמורות להבהיר את הנושא. אז אני מקווה שזה יהיה ברור. וקטור זה משהו שהוא בעל ערך מסוים, או מוטב אולי לקרוא לזה... גודל וכיוון. יש לו כיוון כלשהו. קשום, גודל וכיוון. לסקלאר יש רק ערך או גודל. אוקיי? אם זה לא מספיק ברור, אז זה יתברר תוך זמן קצר בעזרת דוגמה. אוקיי, הנה. לדוגמה, נגיד שיש לי, אה, נגיד שזה הקרקע כאן, נסמן את הקרקע בצבע מתאים יותר, אולי צבע ירוק. הנה. ונגיד שיש לי כאן לבנה, יש לי לבנה על הקרקע, ואני תופס את הלבנה ומזיז אותה עד למקום הזה. אני מזיז את הלבנה עד לכאן, ואני לוקח סרגל ואומר, איזזתי חמישה מטר. Okay? חמישה מטרים מזזתי את הלבנה לכיוון ימי נגיד. אני שואל, המדידה של חמישה מטר זה וקטור או סקלאר? אם אני אומר רק חמישה מטר, אתם יודעים רק את גודל התזוזה, אתם יודעים רק את ערך התזוזה. אם ישו יגיד רק חמישה מטר, okay, אז יש לנו גודל סקלארי. כשמדברים על כך שמזיזים משהו, או בכמה משהו שינהת את מיקומו, ואני לא מגדיר כיוון, אנחנו מדברים על מרחק. אני מניח ששמעתם כבר את המילה מרחק. איזה מרחק משהו נסע. אז זהו המרחק. בסדר? אפשר להגיד שהלבנה הזאת, בגלל שתפסתי אותה והזזתי אותה, היא נעה למרחק של חמישה מטרים. אבל, אם לא הייתו מרגלים את התמונה, או מישהו היה אומר ש Leviner זה זaza למרחק של 5 מטרים, אה, לא הייתו יודעים מזaza למרחק של 5 מטרים ימנא, או למרחק של 5 מטרים סמולה, או למאל, או למאת, או אחורית, או פנימה, תם אק יודעים שזaza 5 מטרים. נכון, כל מה שמיודים. אם רוצים לציין את זה, פשוט אגיד ש Leviner كان זaza 5 מטר סמולה. נכון? עכשיו. במקרה הזה, אם אנחנו אומרים שלבנה זזה, חמישה מטר שמאלה, אז ציינו גודל מסוים כאן, זהו הגודל, וגם כיוון סמולה. עכשיו, אנחנו יודעים בפירוש שהיא זזה חמישה מטרים, אה, אוי, סליחה, זה חמישה מטרים ימינה, לפי הציור שלנו, אז נשנה את זה, היא חמישה מטרים ימינה, נכון? התחילה... אה, يתחיל אקארם רקודת הדחלה וזה זה חמישה מטרים ימינה. אז פה מנוספת הגודל הוא חמישה מטרים וアクיבון ימינה. מה שיתירתי עכשיו זה גודל וקטורי. זה כל איניאן. זה וקטור. וכאשר מדברים על תנועה, על שינוי במיקום, או מקדירים את הקיבון, אז זה הוא וקטור. אנחנו Buchanan את הגודל הזה העתק. זהו ההעתק. אז שימו לב, הדבר הנכון הוא שהלבנה הזאת זזה חמישה מטרים ימינה, או שהיא זזה אה, למרחק של חמישה מטרים. מרחק זה גודל סקלארי, כי לא, לא ציינתי לאיזה וקטורי, ציינתי שהכיוון הוא ימינה. בואו הלאה. אם אנחנו מדברים על המהירות של גוף כלשהו, נניח שאלה, שאלה חמשת המטרים, ונניח שמשך הזמן, נניח אולי אתם לא מכירים את הפירוש של זה, בסדר? נגיד. אז נניח שמשך הזמן כאן, כשזזתי את הגוף הזה, חמש מטר, אוקיי? נכון? הגוף הזה שלנו הוא לבנה, זז חמישה מטר, ונניח שמשך הזמן... כשהזזתי אותו, נניח שזה נמשך 2 שניות. בסדר? 2 שניות, כתבנו. כשהגוף התחיל לנוע, ייתכן ששעון העצר הראה 0, וכשהסתיימת נועתו, או מוטב להגיד, כשהוא למקום הזה, כשהוא את המקום הזה, שעון העצר הראה 0, וכשהוא הגיע למקום הזה, שעון העצר הראה 2 שניות. lactκιנמ� BewздMan, או משך הזמן, הוא שתי שניות. עד כמה שידוע לנו, הזמן מתקדם רק לכיוון חיובי. על כן אפשר כגודל אה, סקלארי או וקטורי, מכיוון שעד כמה שידוע לנו יש רק כיוון אחד לזמן, לפחות ככה זה בפיזיקה הבסיסית שאנחנו לומדים כאן, אז מהי המדידה של כמה מהר הגוף נע? כמה מהר הגוף הזה נע? בואו נראה. אפשר להגיד שהוא נע חמישה מטרים בשתי שניות. נכתוב את זה, עונה, חמישה מטרים, בשתי שניות. אפשר לרשום זה גם בתור, אה, כמו שבר, חמש חלקי שתיים, מטר לשנייה. או אה, חמש חלקי שתיים, שזה שתיים וחצי בעצם, שתיים נקודה חמש, מטר לשנייה. אז זה כאן, אה, חמש חלקי שתיים, רק אולי נכתוב זה, ברור ומסודר. אחרון נשאנת המטרים בירוק ואת שניות באדום. הנה נבהיר את זה. זה כאן, 5 חלקי 2 בעצם. ואני שואל, ה-2.5 מטר לשנייה הזה, שאומרים לנו לאיזה מרחק הגוף נע נתון, אז זה גודל וקטורי או סקלארי? זה אומר לנו כמה מהר הגופנה? נע, זה אומר לנו רק מהו גודל של כמה מהר הוא נע, שזה גם לנו כיוון? אני לא רואה כאן שום כיוון, לכן זה גודל סקלארי. זהו גודל סקלארי, נותן לנו את גודל המהירות. אנחנו יכולים להגיד שהגודל המהירות של הלבנה הוא 5.5 מטר, eh, כלומר 2.5 מטר לשנייה. עכשיו, אם נעשה אותו החישוב, נגיד שהוא נע 5 eh, מטרים, נכתוב כאן M עבור מטרים, כן? אז הוא נע 5 מטר ימינה בשתי שניות אז מה אנחנו מקבלים? מקבלים, בואו נראה, אנחנו מקבלים 2.5 מטר לשנייה, נקצר את זה, כן? אה, מטר לשנייה ימינה. עכשיו, יש לנו כאן גודל סקלארי, או גודל וקטורי, 2.5 מטר לשנייה ימינה. אז אני אומר לכם את ערך המהירות כאן, זהו ערך שלנו 2.5 מטר לשנייה, אבל אני גם אומר לכם את הכיוון, ימינה. על כן, עכשיו זהו גודל וקטורי. כשמציינים את הערך של המהירות ואת כיוונה, 2.5 מטר לשנייה זה סקלר, והכיוון שהוספנו, אז אנחנו מקבלים וקטור המהירות. בואו עוד דרך קלה לחשוב על זה. אם חושבים על שינויломיקום, ומציינים את הכיוון של שינויום, אנחנו מדברים על העתק. אם לא מציינים את הכיוון, יש לנו את הגרסה האסקלרית. מדברים על מרחק. אם מדברים על כמה מהר מהשונה נע, ומציינים את הכיוון של התנועה, זהו וקטור, המהירות. אם לא מציינים את הכיוון, אנחנו מדברים על גודל המהירות. זהו אני מקווה ש that all that we did was to help you a little bit. But from now on, we will start to talk about some of the basics and we will start to repeat some simple